أول طريقة أنك تكون أفضل نسخة من نفسك أنك تتحدى النسخة السابقة من نفسك في كل يوم والهدف تاعك يكون أقوى وتحدي أكبر من أي هدف أنت حطيته بها وأطلب من نفسك أكتر